מתבקשנו לפריק לגורמים את 4 כפול y בריבוע פחות 15. וכל פעם שיש לנו ביטוי כזה, כאשר ישנו מקדם, שינו 1 ל-y בריבוע או באיבר ממעלה שנייה, זה היה יכול להיות x בריבוע. הדרך הטובה ביותר זה על ידי הקבצה. כדי לפריק לגורמים על ידי הקבצה, נחפש שני מספרים שהמכפלה שלהם שווה ל-4 כפול מינוס 15. אנחנו נחפשים שני מספרים שהמכפלה שלהם, נקרא להם a וb, תהיה שווה ל-4 כפול מינוס 15 או מינוס 60. והסכום של שני המספרים, A ועוד B, תהיה 4 הזה. נחשוב על כל הגורמים של מינוס 60, מינוס 60 או 60, אנחנו מחפשים מספרים במחק של 4 זה מזה, כשמש המספרים יהיו בעלי סימנים שונים, כמחפלה עם סימן שלילי. כאשר ניקח את שני מספרים עם סימן שונה ונזכור אותם, זה יהיה הפרש בין הערכים שלהם. אם זה אתכם, תניחו לזה. אך זה מציין שהמספרים, שיהיו בגדלים שונים, הערכים המוחלטים שלהם יהיו בהפעה של 4. ננסה לדוגמה 5 12 מינוס 5 12 כי אחד חייב להיות שלילי. אם נחבר את שניהם, נקבל מינוס 7. אם ניקח מינוס 5 12 נקבל מינוס 7. הם עדיין רחוקים מדי זה מזה. אם ננסה 6 ו-10, נקבל מינוס 4. במידה וחיברנו את שניהם, אנחנו רוצים 4 חיובי, אז ניקח מינוס 6 ו-10. וכך מינוס 6 ועוד 10 זה 4 חיובי לכן אלו יהיו מספרים שלנו, מינוס 6 ועשר חיובי כעת אנחנו רוצים לפצל את העיוור האמצעי הזה כל הרעיון הוא למצוא את 6 ועשר הזה ולפצל את ה-4y למינוס 6y ועשר הווי נעשה את זה ה-4y הזה אפשר שכתב כ-6y ועוד 10y נכון? כי אם נחבר את אלן נקבל 4y הצדדים השונים של זה 4 כפול y בריבוע נכון? זה 4 כפול y בריבוע שלנו זה מינוס 15 כל מה שעשינו זה להתחיל את זה כך ששני המספרים האלה יהיו מקדמים של y אם נחבר אותם, נקבל את 4 y שוב כעת נכנס עניין לקבוצת האיברים נכבץ את האיבר את זה בצבע אחר אם ניקח את שני אלה, מה נוכל לחלץ החוצה משני אלה? ישנו כאן מכנה משותף, שמתם לב? זה כמו שני y אם נחלץ החוצה שני y, נקבל שני y כפול 4 כפול y בריבוע וחלק בשני y זה 2 ומינוס שישה y חלק בשני y זה מינוס 3 את הקלוצה הזו נפורק לשני y כפול שני y 3 עכשיו נסתכל על הזאת, כאן זה בדיוק הרעיון של לפצל את זה כך, כן? בסרטונים אחרים הסברתי מדוע זה עובד כאן המחנה המשותף הגדול ביותר זה 5 נוכל לחלץ החוצה את החמש זה שווה ל-5 כפול 10y, חלקי 5 זה 2y, מינוס 15 חלקי 5 זה 3. יש לנו 2y כפול 2y פחות 3 ועוד 5 כפול 2y פחות 3. כעת יש לנו שני 2 y פחות 3 זה מחלם שוטף לשניהם. יאללה, נחלץ החוצה את 2y פחות 3 וזה שווה ל-2y פחות 3 כפול 2y. -3. כפול השני y הזה ועוד 5 אין כאן שום קסם בסך הכל הפצנו את השני y פחות 3 נחלץ החוצה את שני אלה הוצאנו את זה מהסוגריים אם נפיץ זה נקבל בחזרה את הביטוי הזה אך סיימנו, פירקנו לגורמים פירקנו זה לשני ביטויים בנומים זה 4 כפול y בריבוע ועוד 4 y פחות 15 זה 2y פחות 3 כפול 2y ועוד 5. זהו.